Ianis Hagi a fost implicat într-un accident, în timp ce martorii susțin ce fotbalistul a dat cu maina peste un om, Polia spune ce nu el a fost ofer. Ianis Haj, 19 ani, fiul lui Gic Haj, iecipitan al campioanei României la fotbal, viitorul Constana, a fost implicat miercuri sear, în jurul orei 21.15, într-un accident rutier. Un biciclist a fost internat în spital, Anun Can. Accidentul a avut loc în zona salin porturilor din Constana. Conform purtorului de cuvânt Alipj Constanța, Cristina Vasile, la volanul bmw lui M140X Drive, care îi aparine lui Ianis, se afla o persoană în vârstă de 30 de ani. Din datele noastre, un bărbat în vârstă de 30 de ani conducea respectivul autoturism. A lovit un biciclist, care se afla pe pista pentru biciclete. Acesta a fost dus la spital. Caus bolnii chiconstneieni au întocmit dosar penal. Oferul nu se afla sub influența beuturilor alcoolice. Cam atât vă pot spune, a declarat Cristina Vasile pentru Xpro. Anumii martori spun, îns, ce s ar fi aflat la volanul mai mic, numai ce anumite informații spun ce fotbalistul era la antrenamente, la acea oră, atât de neobinuit pentru aceva.